Ну, свято хокею в Білорусі – це, ну, в принципі, я, я сподіваюся, що білоруська влада докладе максимум зусиль, щоб зробити це справді святом, схожим на свято в демократичній, нормальній країні, звичайно-європейській. Припустимо, для того, щоб знімати е, поза ареною, потрібно мати будь-якій знімальній групі потрібно мати, е, якесь окреме посвідчення окремий документ від Міністерства закордонних справ Білорусі просто так ти, скажімо, в Мінськ не зможеш піти і зняти там камеру і сюжет тому що будуть від міліції у тебе запитання і можеш завершити день десь е, не в тому місці де ти планував е, тому з цієї точки зору є певні незручності навіть фінські е, журналісти з Юліс Радіо е, я наскільки знаю планували байковати бойкотувати цей чемпіонат у Мінську. Для вболівальників, я гадаю, там буде все гаразд, хоча дисципліна, як кажуть, у Білорусі на першому плані, там сильно десь у барі чи в ресторані чи будь-де на дискреції не розгуляється. Всі фактично закони і правила будуть працювати, мені здається, однаково для всіх вболівальників. Тому трішки буде сотужно, можна так сказати, вболівальникам в Мінську. Хоча це зовсім не факт. Можливо, все вийде дуже добре. З плану організації я не сумніваюся, що все буде на 100%. В принципі, на місці болівальників, навіть за кордонах я б відвідав Мінськ, хоча б для, для, за, для того, щоб реально відчути, яка там атмосфера. А те, що в принципі, там навряд чи будуть якісь ексцеси і передусім заходи безпеки будуть на дуже серйозному рівні, з, іншого, з, з одного боку це мінус, а з іншого боку це абсолютна безпека там, болівальників і це великий плюс, коли ти знаєш, що хтось по тебе, про, про тебе подбає. На я гадаю, що болівальники поїдуть і там отримують те, заради чого вони приїхали, і хокей, в принципі, і хороше пиво, і якесь цікаве видовище.